يا محلل ويداعي بها الميسيه ويعلوم الميسيه بين الفاطمي و, و طاب خيمتي الحرة حسين وعليها سهلت ونادهنا يا قعد عيدها يوديعها ويسليها الله ونار الحزين تيلها يوصيها ويسال ما طفال بيديها هو لي مرتب الله شمصيبه محبوبي وحبيبه ومي انتي تحمسي بناري الريزية يا محلى الوي داعي